אנחנו יכולים ללמוד קצת על גרוויטציה, כוח קובע, אנחנו יכולים ללמוד לעשות חשובים, להבין מה עם המשתנים חשובים, גם בקורס מובו לפיזיקה וגם בקורסים מתקדמים. אך גרוויטציה הוא נושא קשה להבנה. אפילו אם תדמדו יחסות כללית, אם תגיעו לזה, תוכלו להגיד שהמרחב זמן מתעקן. אך קשה להבין אינטיוטיבית איך זה ששני גופים, רק שיש להם את הדבר הזה, שנקרא מסה, מושכים אחד את השני. מבחינתי, זה משהו קצת מיסטי. בכל מקרה, בואו נלמד להתעסק עם גרוויטציה. נלמד את הגרוויטציה, את חוק הגרוויטציה של ניוטון, שבדרך כלל עובל. חוק הגרוויטציה של ניוטון, אומר שהכוח בין שתי מסות, כוח הגרוויטציה, הכובד, שווה לקבוע גרוויטציה כפול המסה של הגוף. הראשון כפול המסה של הגוף השני, חלקי המרחק בין הגופים בריבוע. זה פשוט. בואו נשחק זה קצת, בואו נראה אם ניתן להגיע לאיזושהי תוצאות מוכרות. בואו נשתמש בנוסחה הזאת כדי לחשב מהי התאוצה, תאוצת הכובד על פני כדור הארץ. נצייר כאן את כדור הארץ, מה אנו מדברים. זהו כדור הארץ. בואו נגיד שאני רוצה לחשב מה הייתי רוצה את הכובד עליי. זה אני. שלום. איך אנו מפעילים את הנוסחה? כדי לחשב וכמה אני מעיץ כלפי מטה לכיוון מרכז כדור הארץ או מרכז המסה של כדור הארץ, הכוך שווה למה שווה הג'י הזה? גרביטציה ג'י הוא אוניברסלי, עד כמה שידוע לי, ואינני מורחה בנושא. אני חושב שמדידתו יכולה להשתנות... זה לא באמת קבוע. אני חושב שבקנה מידה שונים יש לו ערכים שונים, אבל למטרות שלנו זהו קבוע שערכו הוא 6.67 כפול 10 בחזקת מינוס 11 מטרים מעוקבים לקילוגרם, לשניות בריבוע. אלו יחידות משוגעות. אצלנו לאמינו שאלו היחידות הדרשות הקבלה תוצאת בنيוטון או ב킬וגרם כפול מטר חלקי שניות בריבועה שמחפילים מ massa ב massa הם חלוקים במרחק בריבועה. לא נתעסקים ביחידות כרגיל. צריך לזכור שאלים נלמוד ב MKS ולמדודים מטרים, kilograms בשניות. פה אנחנו נשים מספרים לא נוטח. חליפת שניים קדילי קדנ. שש ניקודא שש שבר כפול אצר בחזקת מינוס אחד אצר. מכיוון שרוצים לחשב את התוצאה אז M1 היא מסה שלי. לא בא לגלות לכם מה שלי בסרטון הזה, אז אשאיר אותה כמשתנה. מהי המסה M2? זאת המסה של כדור הארץ, כתבתי את זה כאן, קיבלתי את זה מוויקיפדיה. זאת המסה של כדור הארץ. אני מכפיל את זה במסה של כדור הארץ כפול 5.97 כפול 10 וחזקת 24. הוא שוקל קצת, בעצם לא שוקל, הוא יותר מסיבי ממני. חלקי הוא מרחק בריבוע. מה הוא מרחק בין מישהו העומד על כדור הארץ בין כדור הארץ? אולי תגידו שזה אפס, אנחנו נוגעים על כדור הארץ. אך כדאי להבין שכשמדברים על גרביטציה, במוחד כשמדברים על חוק הגרביטציה העולמית, מתכוונים למרחק בין מרכזי המסה שלהם. אני יכול להגיד שמרכז המסה שלי הוא בערך מטר אחד מעל הקרקע. אני לא כזה גבוה. אולי אפילו נמות לי. בכל זאת, מרכז המסע שלי יכול להיות מטר אחד מעל הקלקה, איפה מרכז המסע של כדור הארץ? במרכז כדור הארץ עלינו יודעת מהו הרדיוס של כדור הארץ, נכון? גם את רדיוס כדור הארץ קיבלתי מהוויקיפדיה, 6,3801 קילומטר. כמה מטרים זה שווה? זה 6 מיליון מטר, נכון? אפשר להזמיח את המטר הנוסף כדי להגיע למערכז המסע שלי, כן, צריך להוסיף את סמלט את זה, נכתוב זה בכתב. זה כול יותר כתוב בכתב מדעי, 6.371 כפול 10 בחזקת 6 מטרים, נכון? זה 6.30 קילימטרים, זה 6.30 מיליון מטר, בואו נכתוב את זה. המרחק הוא 6.37 כפול 10 בחזקת 6 מטרים. וצריך להעלות זה בריבוע, תזכרו, זה המרחק בריבוע. בואו נראה אם איתה זה קצת. בואו נכפיל את המספרים שבמונה הקוח ש韦 נוציא את המשנה החוצה, המasa שלי כפול במונה 6.7 כפול 5.97 שווה ל-39.82. 3982 ש韦 קפלתי את שני אלה. עכשיו עליי להכפיל את החזקות של 10. 10 בחזקת מינוס 11 כפול 10 בחזקת 24. אפשר לחבר את המעריפים, יש להם איתו טוב בסיס. כמה זה 24 פחות 11? זה 13, נכון? איך נראה המכנה? זה 6.37 בריבוע כפול 10 בחזקת 6 בריבוע. זה היה 40, או משהו כזה. כפול... כמה זה 10 בחזקת 6 בריבוע? זה 10 בחזקת 12, נכון? השע וחזקת שתים שעה. פה נחשב כמזה שש נקודה שלושה שבעה ברי boa. נחשוב פה נזה 6.37 יבוא. זה 40.58. 40.58. נקודה שלושה שבעה. פמהים זה ארבעים נקודה חמישים שמונה. ארבעים שלי כ נחלק שלושים לתיישן נקודה שמונה ושתים. ממהדה. וזה שווה ל-0.981. זה חלקי זה. ואז 10 בחזקת 13, חלקי 10 בחזקת 12, זה 0.981, כן, 0.981, 0.981 ו-10 בחזקת 13, ו-10 בחזקת 12 שווה ל-10, נכון? 10 בחזקת 1, זאת אומרת, זה 0.981 כפול 10, זה שווה, הכוח שווה ל-9.81 כפול המסע שלי. לאן זה מוביל אותנו? איך אנחנו יכולים לקבל מכאן התוצאה? הכוח שווה למסע כפול התוצאה, נכון? אוקיי, זה שווה לתוצוא. תאוצת הגרוויטציה, זו G קטנה כאן, כפול המסה שלי, נכון? אז אני יודעים שכוח הגרוויטציה שווה ל-9.81 כפול המסה שלי, ואנחנו גם יודעים שזה אותו דבר כמו תאוצת הגרוויטציה כפול המסה שלי. אפשר לחלק את שני האגפים במסה שלי, ויש לנו את תאוצת הגרוויטציה אם אנחנו משתמשים ביחידות לאורך, אתם רואים שזה מטרים בשנייה בריבור. וראינו כרגע על בסיס המספרים שכיוונו על תאוצת הגרביטציה על פני כדור הארץ שווה כמעט בדיוק לאיך שהשתמשנו בו בשאלות שפתרנו בנושא זריקות. זה 9.81 מטר שנייה בריבוע. זה מרתק. בואו נפתור שאלה נוספת בנושא גרביטציה. יש לי עוד שתי דקות. בואו נגיד שיש לנו כוכב לכת אחר. קטן מכדור נגיד של שווה... לחצי הרדייסות כדור הארץ, ומסתו שווה לחצי המסה של כדור הארץ. למה שווה משיכת הגרביטציה לגוף כלשהו? נגיד אותו גוף, וכמה הכוח יהיה קטן יותר על הכוכב הזה? בעצם, נשמור את זה לסרטון הבא, כי לא